Мої шанування всім тим, хто завітав на мій канал. Іще одне моє відео, яке стосується дефлекторів для вікон автомобіля. Досить часто їх ще називають вітровиками. Минулого разу я розповів про різні класи та категорії цього аксесуару. Сьогоднішнє відео присвячене практичній стороні цієї справи, а саме встановленню на автомобіль двох типів дефлекторів – клеючих та вставних. Назви цих категорій говорять самі за себе. Одні наклеюються, інші вставляються. Отож, перша категорія – вітровики, що монтуються на автомобіль шляхом наклеювання. Як бачите самі, будемо клеїти не універсальні, а модельні дефлектори, тобто призначені для конкретної моделі автомобіля. Як правило, комплект складається із чотирьох аксесуарів по кількості бокових дверей. Ось така випукла зовнішня сторона вітровика і внутрішня, на якій розміщується клеюча стрічка. А далі виникає логічне запитання, з чого потрібно почати монтаж? А починаємо з того, що прикладаємо дефлектор до потенційного місця його базування і позначаємо краї. Тоді ми будемо впевнені в тому, що аксесуар буде розміщений там, де і потрібно. Наступне, що потрібно зробити – прочистити та обезжирити місце приклеювання. Я використовую для цього етиловий спирт. Далі, з кожного краю клеючої поверхні потрібно зняти захисну плівку. Всю не потрібно знімати, тільки оголюємо краї. Край захисної плівки має виступати ззовні, щоб потім можна було її витягнути. А далі – фінальний етап – приклеювання. Спочатку прикладаємо та притискаємо, згідно нашої намітки, один край. А потім – інший. Коли краї дефлектора будуть зафіксовані, знімаємо повністю захисну стрічку. Аксесуар, що кріпиться на передніх дверях, має дві захисні стрічки – коротку та довгу. А далі притискаємо всю площину приклейки вітровика для надійного щеплення з корпусом. Дуже допоможе в цій справі шматок м'якої тканини. Ну що ж, четвертина роботи зроблена, можемо випити кави. Міцнішого не рекомендую, зб'ється приціл. А далі переходимо до встановлення аксесуару на задні двері. Порядок маніпуляції ми вже знаємо. Те саме, що і при встановленні дефлектора на передні двері тільки захисних стрічок з клеючої поверхні ми вже будемо знімати не дві, а три. Оголюємо краї, так, щоб потім можна було витягнути захисну стрічку, і прикладаємо на очищену та обезжирену поверхню. Спочатку один край, а потім інший, згідно попереднім наміткам. Краї прикріплені, витягуємо захисну стрічку. Тільки нагадую, що тут її має бути не дві, а три стяжки. А далі проводимо фіксацію по всій площині. Ну що ж, одна сторона автомобіля оздоблена. Переходимо на іншу. Передні та задні дефлектори мають різну форму, тому помилитись тут просто неможливо. Ну, тут вже процес встановлення вітровиків вас буде проходити трішечки швидше, тому що ви вже знаєте, що за чим і як. Після примірки не забудьте прочистити та обжирити місце приклеювання. Знімаємо з країв захисну плівку і цілимось. Спочатку прикріплюємо один край, потім інший. Далі процедура демонтажу захисної плівки. І остаточне приклеювання по всій площині. Фінальний акорд – встановлення останнього дефлектора. Тут коментувати вже не потрібно, ви вже самі можете навчити будь-кого. Не забувайте лише прочищувати та обожирювати поверхню перед приклейкою вітровиків. Після завершення роботи, у вас може виникнути дивне бажання поставити дефлектори ще й товаришу на автомобіль, навіть якщо він цього і не хоче. Все залежить від того, що ви пили в перервах. А взагалі, дефлектори мені подобаються, вони мають і вигляд, і користь. Встановлювати клеючі дефлектори потрібно при температурі не нижчій, ніж 20 градусів по Цельсію. Ну що ж, робота завершена. Переходимо до іншого типу дефлекторів. Вставні дефлектори. Коротко про те, як їх змонтувати. На краю такого дефлектора відсутня клеюча стрічка або будь-яка інша клеюча речовина. Саме цим краєм він вставляється між дверною рамою та гумовим ущільнювачем. Вважається, що це більш надійний спосіб кріплення вітровиків. Хоча багато хто з цим не погоджується і рекомендують наносити тонкий шар клею, щоб забезпечити більшу надійність кріплення. Ну, можливо, це ще залежить від марки авто. Скажімо, на моєму Таурані такий вітровик ніколи не злітав. Крім надійності кріплення, такі вітровики дуже просто встановлювати і не потрібно для цього багато часу. Є ще така думка, що такий тип вітровиків – Заважає рухатись склу в свою верхню точку і виходити звідти. Цього підтвердити не можу, тому що у мене ніяких проблем з цим не було. Ось так дивиться вставний вітровик. Ну, досить непогано. І ще раз нагадаю принцип вкріплення вставних вітровиків. Вони монтуються між дверною рамою та гумовим ущільнювачем. Саме там, куди заходить скло. Отож, який тип дефлекторів встановити на ваш автомобіль, вирішуєте тільки ви. Успіхів вам! До нової зустрічі!